Opikko oppien kuntoutuksesta koulutukseen pilotoituja polkuja Pirkanmaalla työkokeilusta palkkatukityöhön osaamisen osoittajana. Tomi aloittaa työkokeilun vertaisohjaajana Kokemusasiantuntija koulutuksessa. Jo ennen työkokeilun alkua on yhdessä sovittu oppilaitoksen kanssa että oppimisympäristö ja työtehtävät vastaavat hyvin tutkinnon osan osaamistavoitteita. Tomi on myös tehnyt ruori-itsearvioinnin. Työkokemuksen karttuessa Tomi hakeutuu osaamisen osoittajaksi oppilaitokseen täyttämällä hakulomakkeen ja palauttamalla sen. Päätöksen saatuaan hän vielä vahvistaa ottavansa paikan vastaan. Opettaja ottaa Tomiin ja työpaikkaohjaajaan yhteyttä, sopii osaamisen osoittamisen suunnitelmasta tarkemmin ja tekee hoksin. Tomi tekee näytön, eli osoittaa osaamisensa. Työpaikkaohjaaja antaa jatkuvaa palautetta osaamisen osoittamisen aikana. Opettaja ja työpaikkaohjaaja käyvät arviointikeskustelun ja tekevät arviointipäätöksen. Opettaja myös kirjaa päätöksen. Yhdessä sovitaan jatkosuunnitelmasta, joka kirjataan. Jatkosuunnitelman mukaisesti lähdetään kohti seuraavaa tavoitetta.